سنثبت أننا الأمهر في السباق بعزمنا الصعب هان والفوز منا قدنا بالإصرار حققنا المنى بالعمل حلمنا صار معنا ووصل وفي النهاية الصعب ها هيا سابق لا تتردد لاحق الفوز مؤكد لا لن يهزم ابدا من صعب صار سابق لا تتردد لاحق الفوز الان سنثبت اننا الامهر في السباق بعزمنا الصعب والفوز منا قد دنا حققنا المنى بالعمل حلمنا صار معنا ووصلنا وفي النهاية الصعب هيا <تصفيق> سابق لا تتردد لاحق الفوز مؤكد لا لن يهزم ابدا من سعى بصار سابق لا تتردد لاحق الفوز مؤكد لا لن يهزم